Valkotasapainon säätäminen. Napauta valikosta Värit ja valitse kohta Automaattinen valkotasapaino. Ohjelma säätää valkotasapainon eli värilämpötilan automaattisesti. Muuta värilämpötilaa käsin valikosta Värit ja Värilämpötila. Valitse alemmasta laatikosta haluttu värilämpötila. Käytä apuna jaettua näkymää. Väritasapainon säätäminen. Suurennan näkymää tarvittaessa. Napauta valikosta värit ja valitse kohta säätöarvot. Valitse musta pipetti ja napauta kuvassa mustaa kohtaa, jossa vielä erotat yksityiskohtia. Kokeile eri alueita, kunnes löydät sopivan. Valitse harmaa pipetti ja napauta kuvassa neutraalin harmaata kohtaa. Valitse valkoinen pipetti ja napauta kuvassa valkoista kohtaa, jossa vielä erotat yksityiskohtia. Suotimet ja kuvatehosteet. Voit lisätä kuvaan erilaisia suotimia, eli filtreitä sekä kuvatehosteita, Valikosta Suotimet. Kokeile valitsemalla suodin ja mieleisesi säätöarvot. Tekstin lisääminen kuvaan. Valitse työkalupakista Tekstityökalu ja valitse tekstin paikka napauttamalla. Muuta fonttia, tekstin väriä ja kokoa sivupalkista. Kuvien yhdistäminen. Valitse työkalupakista saksivalinta ja valitse kuvasta haluttu alue napauttamalla alueen nurkissa. Voit valita alueen myös värin tai muodon perusteella eri valintatyökaluilla. Kopioi alue ja liitä alue uudeksi tasoksi toiseen kuvaan. Siirrä alue haluttuun paikkaan. Lisätty alue on omalla tasollaan. Voit muokata tasoa muuttamatta alkuperäistä kuvaa.